امبارح شفت ولد صغير عم يدخن، مسكته وقلت له ابوك رفيقي وبس شوفه راح احكي له عنك، قام طلع علي وصارت عيونه تدمح، قال لي امانه اذا بتشوفه احكي له يرجع لاني اشتقت له كثير، وحكالي انه ابوه من سنتين مختفي وما بيعرف مكانه، قلت له والله ما بعرف ابوك، عم امزح معك وحبيت خوفك بس مشان ما تدخن، قال لي والله وانا كمان عم امزح معك يا عمو، ابي بالبيت بس حبيت اتاكد انك بتعرفه ولا لا.